خذلك ابنية بنيه دين واخلاق وجمال خذ لك دين وخلاق وياي ويا النبي ويا الشي يلا صفقة يلا شوف الله اسمع اش قال لنا بهادينا ولتزوج قد من صدينا، اسمع اش قال لنا بهادينا ولتزوج قد من صدينا، صفقة صفقة، سيدنا على بركاتك، إي بعد قلبي، صفقة صفقة للسيد حيد على بركات السيد إي ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد صلوات آه. سمعونا هالهولة صفقة شجاكم عمي يا الله يا الله إن شاء الله بسم الله حسين إن شاء الله خير وبركه ان شاء الله خير وبركه افراح دائما ان شاء الله عليكم على الشبيل وكل عما يمنى ما زعلان ما زعلان بس تعبان بس عجزت من وقفه البيبان ما زعلان شفت وادم بياي رجلين نطفر على الحيطان ما زعلان يا يابا يابا يا, با يا, با يا با ما زعلان وادم يعرفون اسمه يقولون جان فلان وادي تعشق الشارب وتمشي بحكي النسوان ما زعلان ما زعلان هي أيوة والله موليد وخرب ورضعان عثبالهم ومديدي وانشد على الخوان على الخوان على الخوان ماهو زعلان هسه شنو شيخي ابو مرتضى نوار موجود نوار شوي حتى لو بس هوا استاذ نوار موال خادم مصيبه الدنيا من تدور وتخلي السبعين ذل مصيبة الدنيا من الدور وتخلي السبع ينذل وابنفس العزيز يقوم بالما يسوي توسل لك مصيبة الدنيا من الدور وتخلي السبع ينذل وابنفس العزيز يقوم بالما يسوي يتوسل بخير يحكي عليك والبي خير ما يسأل المرجال المرجال على الرجال يتمرجل هاي الناس عم يتعين لعوج عدهم زين ويدموه للمعدل طبعا الخير الخاين الخاين هالوكت مرتاح بس لطيب مبهذل، الخاين وقت مرتاح بس لطيب مبهذل، دخيل الله شحملنا هموم وقت غروب نتبلل عيدها من جديد؟ خاين ها مصيبة الدنيا من الدور وتخلي السبعين ذل وبو نفس العزيز يقوم بالمايس يسوى يتوسل، الما بخير يحكي عليه، والبخير ما يسأل، المو رجال على رجال، يتمرجل هاي الناس عم عيني، العوثر عندهم زين ويذموا للمعدل الخايل هالوكت مرتاح، الخاين هالوكت مرتاح بس الطيب مبهذل، خطي احنا شقد حملنا ذنوب بلم شايل بلم شان الوجع بس الصاحب يعرفه الوجع بس لصاحبي عرفة بالامشان وقلب للغرقان صاير بالامشان وعلي واد منه وايد منه وعلي واد منه من تحسين بالامكان انعم الله وخلى وعوي فيه ايت بيه صفقه صغيره على ما يجينا اركان